أقبلت مثل القمر حسن الجمال الحلا والزين وصف الدلال الله فاهمنا الوصف الكمال طلت انت بها كل الله زينب سترز مبروك سترز يا بنت عزم الكرام اقبلت بعز عز وفرح وسلام ومليت دنيا بسمة الغمام يا أميرة قاملة بكل الحلا الجمال اليوسف طلت بها وقت ملنو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 يا عسى أفرح في يومك تدوم زينب والسعد يمطر الغيوم فرحتك تكبر بعد ستر يوم ويوم يا عروس رد كل المناء وغفلت مثل قمر حسن ستر وجمال الحلاوة والزين وصف الدلع الله أعطاها من الوصف الكمال طلب انت جاملا